Syöpälääkkeitä on pitkään kehitetty tällaisia niin sanottuja trackable proteiineja kohtaan eli proteiineja kohtaan, jossa on selkeä tasku, mihin voidaan helposti istuttaa molekyyli ja, ja näiden kanssa on, on tiettyä menestystä saatu, mutta nyt tämä uusin trendi selvästi, mikä tänäänkin päivän seminaarissa on tullut ilmi, on tällaisten niin sanotusti untrackable, eli aikaisemmin mahdottomaksi koettujen proteiineen, niihin lääkkeiden löytäminen ja niissä koettu menestys. Eli on yksinkertaisesti tullut metodologisesti niin paljon paremmaksi, että osataan ennustaa, minkälaiset lääkkeet sitoutuisivat tällaisiinkin lääkkeisiin. Ja tässä esimerkkinä Turun yliopiston lääkekehityksen professori Olli Pentikäisen esitys siitä, miten heidän tietokonemallitus auttaa löytämään näitä uusia molekyylejä. Eli tämä on ollut selkeästi tämän teema tänään, ja, ja, ja erityisesti se rohkaisee siihen, että mikä tahansa, mikä biologisesti löydetään tärkeäksi, niin, niin sitä voi harkita tulevana syöpälääkkeen kohdeproteiinina, eikä tarvitse enää ää, jumiutua siihen, vanhaan luokitteluun, että onko joku proteiini rakenteeltaan Trackable vai, vai ei.